جماعة تانجان، ، جماعة تطوان ، جماعة شفشاون ، جماعة حوسينه ، وجماعة العرايش فقط. دونك حنا اليوم إلى على الاشعار في مدينة العرايش ما بين 66 جماعة ترابية ماشي ما بين 1503 يعني هو واحد الحاجة اللي هي حقيقة سلسة باش نقدروا نخرجوا شي تجربة رائدة في العرايش ماشي صعيبة دونك الانفتاح الأربعة كيتصل و كيتقل على الأولى نتائج الأولى أولى تقول ان تنمية الحق تجعل المواطن شريك في تحديد الاحتياجات وكما فقط تحديد الاحتياجات ايضا في ايجاد حلول الاجل يعني اكثر امبيسيون فيها نوع من الشجاعه وجوه حقيقه هو تعزيز الثقه بالمواطن وجراء اخرى هذه كلمة ديال الثقه كلمه ثقيله ماشي شي كلمه سهله واليوم احنا قدام واحد الوضع واحد واحد الوضع واضح ان المشكلة الثقه ما فقط المواطن لكن كيادي ايضا الفئات الأخرى الجماعة اللي كدير واحد العمل كبير وكتلقى ان كدخل غير فيسبوك ولا كدخل لواحد التيتش وكتلقى الناس كيروحو حتى هي من الثقة يعني الثقة كيهرس من على تعزيز الثقة في غير الثقة ماشي شي حاجة اللي كتجي بواحد سهولة ولا بواحد سلاسة، هي ماشي حاجة الثقة في, في الادبيات تبنى هو بناء والبناء الوقت توليها وضر السيما 16 و وهذا ما هذا البرنامج بعض التعزيز يعني في الوقت اللي هو هو المساعده التنميه التربيه كذلك اختو هذه لان فطور البرنامج تقدر <تصفيق> تمشي <تصفيق> بالسرعه ديالها و تخدم <تصفيق> على <تصفيق> برامج الانفتاح اللي بخصوصيه على سبيل المثال حنايا فلوس مثلا كنخدمو على مغاربة العالم لان عندهم واحد العصور كبيرة مغاديش نجي هنايا عند العرش ونديرو كل منطقة ومنطقة كتخدم على إشكاليات ديالها كنا حقيقة البرنامج بدأ في أكتوبر في الانخراط ديال ستة جماعات ربيه لشبكة غيماركو الشبكة المغربية لجماعة ربيه المفاتحة ومن بعد الانخراط ما بين يناير ويناير درنا لقاءات وفوديه حول 12 جهه من هنا كانت مجلس جهة ترجمة تطلع ما بين يناير وفبراير كنا نروح لإستمارة وطنية لي ستبقى فوكو الجماعة ونحن بعد ما بعض المحاور التي <تصفيق> تديرها كل جماعة من بعد ما في فبراير كان نوارش ورشات عن بعد، ومن بعد في مارس في <تصفيق> ابريل هي بمشاركة رقم واحد، هو جمع الأفكار والمقترحات، رغم هي ورشة عمل، يعني أنا مثلا العرض ديالي غنقسمو بعض الـ كل واحد غيخدم على حاول التي تديرها، وهاذ المشاركة المواطنة بمرحلتين، المرحلة الأولى هي يعني المشاركة في البرنامج والانفتاح، والمحطة الثانية هو المشاركة الرقمية، دونك حنايا اليوم درنا حلينا واحد البوابة، البوابة ديالنا في العقار، اللي هي كتيح للمواطنين والمجتمع المدني ولا أي فئة في المجتمع أنهم يشاركوا بالاقتراحات ديالهم ومن بعد أن في ما يقولوا كنتظرنا واحد المحطة واحدة أخرى اللي هي يعني غادي تكون من <تصفيق> تكون اللي تقوم بتحويل الافكار اللي يجمعو من الى مشاريع اللي غادي على على على صيغه المسودات خطط عمل اللي من بعد ان شاء الله في شهر في اعداد المشاريع ديال الإنفتاح المشروع ديال الانفتاح فيه المحاور وفيه بعض المشاريع الصغيرة اللي هي كنصب ولا هي فيها ديك الطابع ديال اربع مباني اللي هضرنا عليهم مباني الانفتاح ومن بعد غادي يتم تنزيل المشترك ديال هاد المشاريع السنتين القادمتين الى حين ليطاب ديال تحييم ديال الباك في تحييم الباك كنعاودو نفس العملية دونك اعلان المشترك لبعض المقترحات اللي غادي يدخلو ان شاء الله في الباك القادم دونك هذا المراحل اللي كتصدر أنا بغيت غير نشاطر معكم واحد واحد الإستبيان المحاور اللي كنا في الشهر اللي واحد الإستبيان مستوى جماعات ترابية وكنا من ميتين إقتراح يعني ميتين محور في الإنفتاح ومنين كنا ديال بيناتهم كل جامعة ترابية كتشوف الإنفتاح بطريقة مختلفة بجوج طرق ألوغ ترابية الإنفتاح يعني كآلية لي كتساعد, كتساعدها في تنفيذ بعض المشاريع المنضبطة في برنامج العمل يعني أنا غنعطيكم بعض المثالين وكاين أيضا بعض الجماعات الترابية اللي كتبان لها الإنفتاح والمبادئ هو غاية، يعني غنخدم يعني في تعزيز غنخدم برنامج لي قصد تعزيز الشفافية والمساءلة ونقصد تعزيز المشاركة المواطنة، هادو بعض الإقتراحات لي كتوصلو لنا، دو يعني على الإنفتاح كآلية لذلك مثلا استعمال اليات مشاركة المواطنه في احداث وسيله في الطبيعيه استعمال اليات الانفتاح قصد تدبير الاسواق الجماعيه قصد تدبير الاماره العموميه المحافظه على خصوصيه الثقافه المحليه وتنميته هل من لي توصلنا بهم وتوصلنا ايضا بعض المحاولات ديال الجماعات الوطنيه إنفتاح الانفتاح كغايه يعني بغا تخدم على إذا كانت تخدم على الشفافية المواطنة، تخدم على تعزيز الشفافية بشكل عام، التواصل، وجود المعلومة، دونك هو هذا يقدروا أي موضوع هو اليوم الهدف ديال اليوم هو أكبر عدد ديال الأفكار والمقترحات المتعلقة بالمحاولة غيتم النشر ديالها في الموقع اللي كنوريكم دابا، موقع شبكه جامعه تورين الفاتحه، من بعد غيتفتح المجال للمشاركه في الجامعه عربيا، من بعد يتم تحليل ديال الاقتراحات عبر اللوجينا اللي فرضت عليها، من بعد سياره جماعه سياره مشروع برنامج الافتتاح، واخيرا التشاور العمومي عليه، آآ قبل ما نعطي الكلمه حقيقه بغيت نسوي لها القراءه والمحاضر اللي اقترحتو، غيتنوريكم البوابه. هذه هي الداخليه التي نتمكن بيتا المنظمه التي نتمكن من المنظمه التي غادي من المنظمه التي نتمكن من المنظمه التي نتمكن من المنظمه التي نتمكن من المنظمه التي نتمكن من ديال التي نتمكن من المنظمه التي نتمكن من المنظمه التي نتمكن من المنظمه التي نتمكن من المنظمه التي نتمكن من المنظمه التي نتمكن من المنظمه التي باقي باقي حاجة كتابعينش، ولكن غنعطيكم فكرة على الأدب، كنجي هذا، فكرة الأدب، غنوريكم مثال ديال سوس مثال لأن كنا فيها الأتباع، دونك دخلنا المعلومات كاملين عليها، كنجي على سبيل المثال جماعة إيتون، كنلقى لنا الجماعة أربعة محاور، كنلقى لنا فداكو الأفكار اللي أول حاجة كنظن اللي مهمة في هذا المسائل الإنفتاح، ومني كندخل كنلقى شكون المخاطب ثاني حاجه نقدر نعرف شنو الجماعه الترابية على المشاركة المواطنة، الشفافية والتواصل <تصفيق> مع المعلومة، الابتكار وتجميع الخدمات الجماعية، المساواة وإدماج نقدر ندخل نعرف شنو الأفكار، مثلا كيف الابتكار؟ هنايا دونك الأفكار دونك هذا تحدي حل ممتعك تحدي وحل ممتعك ولا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اطرح فكرتك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صراحه يعني هاد الاشكال اللي في النهار في الحينتي ولا دك العمل ديالو ولا اي بلاصه على الشفان المدينة المري بهم لنقطه وهي ديالها دونك المرحله دابا مدينه من فم شمس عريش جميلة يعني تاليه يعني على نفس حاجة توليسون مع التباين أمور هاد في الحصري ها هلقمنا على المحاور زالوا هاي نرجع لناس اللي يسوون هاي في يعني هي نقطة الارتكاز تاع مشروعنا يعني وناس يطلعون الأفكارنا وروحه الفرصة لجميع تاني ما حدروش ونبقاو يحطو افكارنا ومقترحات ديالنا، و اخر نقطه في هاد البوابه، هاد البوابه حاولنا حنايا نستعملوا الرقمنه مش فقط لتعطي المعلومات، حيت حتى الان في المغرب كنستعملو الرقمنه غير لاعطاء المعلومات، وبعض الجماعات الترابية اللي كدير الاجتهادات ديالها تقدر تدير لي سونداج وتاخد المعلومات من الناس، ولكن الاغلبيه الجماعات الترابية اللي حنا وصلنا فيها في هو اننا كنعطيو لفوغماسيون اون إنفوغم. دوني لافورماسيون كونسلطي كنديرو الاستشارات كنديروها في المشاركه المواطنه اولا في الديموقراطيه التشاركيه بشكل عام الاولى <كقدر> <كقدر رجل. كقدر رجل>. في يلا هو الهدف لوجود الهيئات الاجتماعية والمرحله الثانيه كونسولتي تشاور فما بين الاستشاره والتشاور راه راه مفاهيم راه ميكانيزمات هي كنكثرو ميكانيزمات الرد كاين بزاف حوايج كثيره لذلك هذا البرنامج ما جيت يعني ماشي فقط كنوضع فكره ولا نقترح ولكن عندي واحد الميكانيزم اللي كيخليني نشوف الاقتراح ديالي اذا مشروع على اش علاش تقبل علاش ما تقبلش داك داك